طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكبر فرحه لنا طبعا خروج قضيه الشهيد عبد الله الغبري من المحكمه العليا الدائره الجزائيه في المحكمه العليا وهو تاييد الحكم الابتدائي بحق القتل المجرمين بحق الشهيد عبد الله الغبري نقول شكرا للقضاء اليمني شكرا للمحكمه العليا شكرا لكل القضاه المخلصين في قضيه الشهيد عبد الله الغبري فنبارك هذا الحكم و شاء الله يكون سرعة التنفيذ تنفيذ هذا الحكم وشكرا مرة اخرى نشكر اجهزة الامن نشكر القضاء اليمني وكما تحدثت من سابق بان لدي ايمان قوي وثقه قوي في القضاء اليمني فهناك قضاه يجب ان نحترمهم ولهم كل التقدير والاحترام مهما يشوف القضاء اليمني من شوائب ولكن نحن نثق بالقضاء اليمني وقد من سابق نثق بالقضاء اليمني فالف شكر للقضاء اليمني وشكرا لكل من وقف الى جنبنا وازرنا في قضيه الشهيد عبد الله الغبري وشكرا